Дев'ятирічна Аріна Бабічук навчається у четвертому класі. Дівчина каже, крім зошитів і ручок, упакункує фарби і альбом для малювання. Я більше люблю малювати, а аплікацію я ще не знаю. Я люблю малювати, мені дуже подобаються фарби. Бабуся Аріни Лариса Брустко каже, опікується онукою два роки. Розповідає, цьогоріч не мали грошей, щоб купити наплічник. Досить гарний рюкзачок, мені подобається. Зручний, бачу тут з Дуже вдячна всім благодійникам, що вони за нас не забувають. Це дуже велика поміч для нас в наш час. Отримав пакунок і десятирічний Андрій Маньовський. Хлопець каже, навчається у Кобзарівській школі Тернопільської громади. Тут дуже файні предмети. Тут дуже файні речі, в школі знадобляться. Я маю старий робжак, але він вже зносився і мені взяв і новий. Файний. Працівниця фонду Аліна Муц розповідає, цього року до збору речей для школярів долучилися тернополяни та підприємці. Сьогодні ми вже вручили деяким дітям канцелярські приладдя і портфелики. Акція відбувається сьогодні в три тури, можна так сказати, і завтра дві групи дітей отримують в портфелі. Загалом акція окупила 500 дітей, це і діти з малозабезпечених, багатодітних, кризових родин, а також діти воїнів АТО. Відверто кажучи, ця акція в цьому році така масштабна, але ми не могли десь відмовити тим сім'ям, тим дітям, які записувалися, які просили про допомогу і спільними зусиллями нам вдалося все ж таки забезпечити і канцелярським приладдям, і навіть новими портфеликами діток, які чекали на цю акцію. Благодійну акцію «Шкільний портфелик» у тернопільському карітасі організовують понад 20 років, розповіла Аліна Муц. За її словами, за цей час майже 10 тисяч дітей з Тернопільщини безкоштовно отримали шкільне приладдя. Леся Продоус, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.